Det positiva med den här perioden, det skulle vara eventuellt, jag har fått lära mig väldigt många olika nya digitala lösningar på problem. Många nya program. Det kan också vara positivt för de elever som av olika anledningar har svårt att ta sig till skolan. Som är hemma av olika anledningar. De hänger ju med i undervisning på ett helt annat sätt. Och det är ju positivt. Ja, hittills så tycker jag att den här distansundervisningen, fjärrundervisningen, har fungerat. Men det har varit mycket jobb. Jag vet att alla mina kollegor jobbar jättemycket. Det har varit stressigt, speciellt i början. I början var alla nya på det här. och Vi fick information, vi fick tips och idéer, både från, ja, från skolledningen, och skolverket och hjälpsamma kollegor. Och, Allting i välmening för att det skulle bli så bra som möjligt. Men den mängden information som bara rasade in det gjorde ju att det fanns ingen tid att reflektera eller sålla eller... Man var tvungen att uppfinna sitt eget lilla hjul på nytt för att det skulle fungera. Men det är ju en utmaning dels att jag ska lära mig ett program själv så att jag känner mig trygg med det programmet. Och dels så har jag ju 32 elever i varje grupp som aldrig har jobbat med det förut. Så de måste ju lära sig det också, så att jag som är nybörjare ska lära dem det på distans. Det är en utmaning. Och det är även en utmaning för eleverna att alla lärare hittar sitt sätt och sina program. Så att jag har ju mina favoriter, men jag vet att mina kollegor kanske har andra favoriter. Och eleverna de måste lära sig alla för att det ska fungera. Skoldagen börjar alltid 8.30 och min lektion börjar 8.30. Alla lärare följer schemat, det vanliga schemat. Och mina lektioner börjar alltid från Itslearning och där skriver jag: "Hej i klassen, god morgon. Hoppas ni mår bra. Jag ringer upp er på Teams klockan ja, 8.35 eller vad det är för någonting." Så ringer jag upp dem på Teams, så har jag dem i datorn. Så pratar jag med dem, berättar vad vi ska göra, kanske visa någon powerpoint, gör en genomgång. Ibland filmar jag tavlan, så det ser lite olika ut. Ibland har jag en liten fråga på slutet för att kolla att de hänger med på det vi gör. Jag märker det att en vanlig lektion, då kan jag gå igenom klassrummet och så ser jag eleven att oj, där har du gjort lite fel så kan jag bara peka, du har glömt ett minustecken och här fattas det en parentes och tänk på det här och hur tänkte du när du gjorde det här. Allting sånt tar enormt mycket längre tid via datorn. För att dels så ser inte jag vad de gör för fel. Jag har ju ingen chans att upptäcka det. Och sen krävs det att jag ringer upp dem och frågar om de hänger med eller att de ringer upp mig och ber om hjälp. Så att Det tar enormt mycket mer tid att hjälpa dem också. Det är en farhåga jag har att det kommer vara distans och fjärrundervisning i höst. Nu fungerar det ju, men det bygger ju på att jag har en relation med alla mina elever. Jag känner dem, jag vet vad de kan, jag vet vad de behöver jobba mer med. Ska jag ha en helt ny klass med 32 elever som jag inte känner, jag vet inte, jag vet inte hur det ska gå till. När skolan drar igång igen och det blir normalt, jag längtar jättemycket till det, då tror jag att jag kommer jobba som jag gjorde förut med vissa inslag av det nya. Exempelvis att ha ett möte i Teams fungerar bra ibland när man ska diskutera en och en. I en klassrumssituation när det är 32 elever i mötet och jag fungerar det mindre bra. Det en ett tips till alla gymnasielärare är väl att vi måste vara väldigt snälla mot oss själva. Vi måste komma ihåg det. För att det här är jobbigt, det är nytt för alla. Alla lärare och alla kurser och ämnen har sina utmaningar i det här. Och vad jag vet är vi är de första gymnasielärare som ställer om över en natt och har distansundervisning, fjärrundervisning, istället för att ha våra elever i klassrummet. Så vi får tänka på det. Och man gör sitt bästa. Alla gör sitt bästa i det här.